Гаравай – урочисте шокування військових та очікування рідних. Так, на аеродромі Кульбакену у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта... ...Василя Нікіфірова зустрічав вісьмох льотчиків, які поверталися з Київського святкового... ...параду до Дня Незалежності. О 16.30 учасники заходу побачили літаки СУ-25 бригади. Серед тих, хто брав участь у параді, був льотчик Андрій. У нього понад 300 годин нальоту. На параді до Дня Незалежності України брав участь вперше. «Труднощі були в розрахунках в точності виходу на сам Хрещатик, тому що потрібно було видержати точно швидкість, висоту прольоту, так як ми могли потрапити в спутний слід літака, який летів попереду. Ми летіли за літаком М-76, у нього спутний слід дуже... Продовжити, дуже продовжуючий, майже там, близько 2 кілометрів. Та дуже був важливий критерій це поточності вийти за заданий, заданий час на місце на хрещатик. Між літаками ми йшли на 20-секундному інтервалі, тобто це приблизно один кілометр між, ну, між літаками. За словами командира 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова Сергія Самойлова, у 2019 році на параді до Дня Незалежності України брали участь 6 літаків Су-25. Цьогоріч також взяли участь 6 літаків. «Правдання президентам України і Головнокомандующим збройних сил України поставлено виконати складом 6 літальних апаратів Су-25, ...чотири літальних апарата з проходом над Хрещатиком місті Київ і два літальних апарата над річкою Дніпро в районі порта, Річпорта». Командир 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова Сергій Самойлов... ...вісьмох учасників київського параду нагородив медалями за участь у заході. Олександр Гресі, Венсер Жук, новини на Суспільному, Миколаїв.